Готуючись до чергового сесійного засідання, на бюджетній комісії Смілянської міської ради розглянули ряд питань, що потребують фінансування. Зокрема, пропонують депутатам прийняти програму підтримки обласних закладів охорони здоров'я. Сівкаська обласна військова адміністрація звернулася з проханням підтримати обласні заклади охорони здоров'я. А саме для забезпечення надання якісних медичних послугам жителям області, зокрема для будівництва диспетчерського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради, реконструкція частини приміщень радіологічного корпусу обласного центру променевої терапії та радіоційної онкології Черкаського обласного онкологічного диспансеру Черкаської обласної ради з прибудовою комплексної променевої терапії з лінійним прискорювачами придбання медичного обладнання для Черкаської обласної дитячої лікарні Черкаської обласної ради та облаштування спеціального закладу з надання психіатричної допомоги на базі Черкаської обласної психіатричної лікарні Черкаської обласної ради. Прийняття цієї програми дасть змогу підтримати обласні заклади. Також наше місто продовжує підтримувати підшефний катер «Сміла». В чергова команда. Судна потребує фінансової допомоги. 23-24 рік пропонується збільшити фінансування. Попередні програми було 30 тисяч гривень на рік, нині – по 50. І загалом обсяг фінансування за три роки буде 130 тисяч гривень. Минулого року ми їм перерахували 30 тисяч гривень. За ці кошти вони змогли придати для себе обладнання для своїй їдальні. Те, що по опладнанню у них частина є, спочатку, коли не було у них навіть бронежилетів, ми надали. І держава пізніше те змогла замінити. Також погодили винесення на сесію ряду програм, що стосуються зубопротизування пільгових категорій, поховання померлих одиноких громадян, співфінансування грантового проекту щодо обслуговування компактного місця проживання переселенців та з охорони та збереження культурної спадщини нашої громади. На сесійному засіданні буде затверджена і програма надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих захисників України на встановлення надмогильних пам'ятників. Дана програма передбачає вид виділи... 50 тисяч гривень на встановлення надмогильних пам'ятників членам сім'ї загиблих. Окремо кожному, хто буде звертатися. Там вже прописано в програмі смілянам, таких, хто похований, на падовичі ні на комісії також озвучили, які зміни планують внести до бюджету Смілянської міської громади. Якщо коротко озвучити головне, то трансферти з обласного бюджету в сумі 250 тисяч гривень на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 50 тисяч гривень членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з проведенням АТО ООС. Збільшення дохідної частини загального фонду бюджету в сумі 17 763 900 90 гривень та розподілення на головних розпорядників коштів, а саме управлінню праці та соціального захисту в сумі 3 мільйона 47 тисяч 500 гривень, в тому числі на встановлення пам'ятників загиблим захисникам України в сумі 3 мільйона гривень. Виконавчому комітету в сумі 6 530 тисяч 500 гривень, в тому числі на підтримку обласних закладів охорони здоров'я в сумі 4. 4 мільйони 535 тисяч 500 гривень, на програму територіальної оборони – 1 мільйон 800 тисяч гривень, управління ЖКГ в сумі 6 мільйонів 551 тисяча гривень, в тому числі на ремонт доріг – 6 мільйонів 542 тисячі гривень, управління освіти в сумі 1 мільйон 350 тисяч 500 гривень на утримання закладів шкільної та дошкільної освіти. Відділу культури – в сумі 263 тисячі гривень для утримання закладів культури. Поділено залишок коштів цільових фондів рад в сумі 1 мільйона 721 тисячі 694 гривень на утримання об'єктів благоустрою міста.